محبت جب ہوتی ہے اپنے ہونے کا پتا ہے جس کو ٹارگٹ کرے گی اس کو سگنل دے گی ریڈ خواب سجا بیٹھا تم لائی میرے خود لا بیٹھا میرا رو saare khwab jaale ne mere kol کر میرا روم روم خالی میرے سارے خواب جالی نے میرے کو لال دل نو سمجھا تو میرا, نہیں تو میرا ماں چ روی نے کیوںکیا دیاس بجا میری پوچھنا وہ میں کس کو سی سزا میری زخم کے بھی اور تو زخم دے کے بھی گا. تب تجھے پتا چلے گا کہ اپنے آپ کو بیچ دیا میں نے لیکن آج جب وہ گھر پہنچے گا تو میری قیمت پوری ہو جائے گی